Dezvluiri incredibile despre criminalul de la Braov, circumflexia prezentat amanta sociei înainte de tragedie. Detalii cu tremurtoare despre criminalul triplului asasinat din Braov potrivit unei prietene a familiei Florin Burgă, unele la pe soi chiar s-a întâmplat să i o prezinte pe amanta sa. Zâmbea mereu mereu i rudea mult. A Răspunde pe. Ascundea ochii minte dar ochii ei spuneau o alt poveste. Erau tri sublinierei. A iubit un om care nu a meritat o subliniere cu care perincii ei nu au fost de acord niciodată. Dar ea subliniere i a urmat inima până la capte. Fere se liniere tie ce iubea un monstru. Era o femeie pe cât de frumoasă, pe atât de inteligent. Se implica mult în tot ce cinea de copiii ei, Ioana sublinieră liniere Itefan. Orice fere mântrii aveau copiii, ea era acolo. Era lipiciul care cinea totul unit. Observa transformările prin care trec copiii, iar cu Ioana vorbea ca i cu o prieten. Dar nu era fericit. Avea de luptat cu un soc alcoolic care o însubliniere la cu non subliniere însubliniere Îi subliniere-i merturisea acest lucru, iar apoi însublinierea i cerea iertare. I-a ierta, dar nu a avut niciodată puterea să plece sau să-l lase să plece. În urmă cu 3-4 ani, a avut o relație extraconjugal pe care nu sublinierei o ascundea de fel. Venea cu amanta în acelea sublinierei cercuri de prieteni cu care venea sublinierei cu Monica i fere pic de gen? O prezenta pe femeie ca fiind iubita lui. sublinierea Monica pentru ce subliniere ei i-a prezentat-o la fel. La un moment dat, el a vrut să plece, să se mute la Amand. Dar nu a mai plecat, a declarat apropiata, potrivit libertatea.